Тернополянин Тарас Борейко хворів коронавірусом в березні у важкій формі. Лікувався в третій тернопільській лікарні. Каже, у нього була уражена половина легень. Після виписки важко дихати без концентратора. Прилад для чоловіка знайшли родичі в міській організації Червоного Хреста. Не вистачає ще мені повітря, бо ще сам не можу дихати. Якщо ви став, пройшов 5 метрів і все, задишка сильніша, він потрібен мені тут. Ще якийсь час, не знаю, ще два тижні, три, не знаю скільки. Ось це стаціонарне відділення 3-ї Тернопільської лікарні. Зараз тут є 42 пацієнти, хворих на коронавірус. 18 з них у важкому стані. Усі пацієнти потребують кисневої підтримки. Про це розповів директор медзакладу Юрій Лазарчук. За словами Юрія Лазарчука, в цій лікарні є 75 переносних концентраторів та 81 киснева точка. П'ять пацієнтів можна було б виписати з лікарні, бо вони не потребують догляду лікарів, тільки кисневої підтримки. «Це орієнтовно, десь приблизно 10% таких пацієнтів є. Без кисневого концентратора вони не можуть бути вдома і ми раніше шукали Кожен пацієнт шукав собі, де можливо взяти цей концентратор чи на прокат, чи купували собі, хоча це достатньо дороговартісне обладнання і не кожен собі може таке дозволити. За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, відтепер кисневі концентратори люди зможуть отримувати сімейних лікарів. Їх видаватимуть тим, хто одужав від COVID-19, але ще потребує кисневої підтримки. Заступниця директора Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Любомира Гергель-Виркунь каже, її заклад обслуговує 44 тисячі людей. До цього концентраторів сімейних лікарів не було. Наш «Центр отримав 19 кисневих концентраторів. Є такі ситуації, коли хворі, які виписані стаціонару потребують кисневої підтримки, коли сатурація кисню невисока. Є потреба іноді в лікуванні пацієнтів, які повинні бути на стаціонарному лікуванні, але поки що вони ще вдома і треба надавати допомогу». Загалом концентратори отримали 38 медзакладів, в яких працюють сімейні лікарі, каже Ольга Ярмоленко. «На 1800 підписаних декларацій один концентратор. В середньому ці концентратори йдуть не на сімейного лікаря, а на амбулаторію сімейної медицини. І там вже далі матеріально відповідальна особа, на складі вона знаходиться, і тільки при необхідності лікар стаціонару повідомляє, що такого хворого будуть на такий-то день, доставлять додому, екстреної медичної додому, допомогою він буде доставлений. І лікар на амбулаторія на той момент вже додому доставляє концентратор. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.